بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله نحن نتواجد في سوق السمارة تاريخها مبارك تاريخ 22 ساعة 22 ساعة 22 سياسي كيداير السنة الحورية. الحمد لله سنة الحليب. سماك عليكم. كيداير؟ الله يسر لك يا سيدي. خلينا نهار العيد. اي ان شاء الله. 15 كاين 12 كاين 13 كاين 14. ياه. النعجة 7000. النعجة؟ اه. خروف مازال ما دخلش. خروف مازال ما دخل. زعما وصلت لقيتها ديال. اه المختار معروف. كالساع العالمي ديال الجنوب هذا خاص والله العظيم ديرهم في الدار تحيه اه تنت والله مازال ما دخل ليهم الحوليه هنايا ان شاء الله ان شاء الله, الله. آه خير هذا تبارك الله خير هذا والله الى الخير مزيانه سي مازال ما دخلتو حولي ما دخلت ما باقي, باقي بقى شويه القضيه والله يجعل البركه زينه واخا شويه بشويه كتي.. تيحمل الواد السوق باقي ما فيه <تصفيق> قالوا بعض الناس يقولوا <تصفيق> <الله> <تصفيق> <سينا> في هذا <تصفيق> مرحبا انا هاذي قربت مايدات صلاتي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي فركع نشوف هذه الله يرحم والديك هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي زين هدي خير هدي هدي هدي باقي, السوق معمر. باقي. باقي. يلا بارك الله الله الله ما شوف السردي غير يعني. في البلاصه هي كنقول ليه البلاصه قالوا منك البروج البروج الرحمنا. البروج والرحامنا وشرغنا هذا أيوة. هو المرقد ديالو آه. شوف شوف علاش علاش هذا المرقد ديال ديال السردي ساغنا والبروج هذا هو البلاصه ديالو البرد ديالو هذا الزواق ديال السردي ولكن اردت ان اردت ان اردت نجا والله يرحمنا مع الله الله يرحمنا مع ان شاء ان الله هذا ان ان اردت الله يجعل ان اردت علينا أمين يا